Ми говоримо про те, що Льюіс Хемілтон і Ніко Розберг в їхній боротьбі дуже багато важитиме психологія. Психологія була на боці Ніко Розберга весь вікенд. По-перше, він виграв кваліфікацію у Льюіса на його трасі. Це вже був серйозний удар. По-друге, протягом гонки, коли здавалося, в Канаді є усі можливості, щоб пілот, який позаду і дуже близько, пройшов суперник. І є дві зони ДРС, які сполучені однією зоною з. З рахування цієї однієї секунди між пілотами. І якщо ти в секунді, ти двічі можеш поспіль використовувати ДРС. Минулого року це працювало на ура цього разу. Зміг завдяки отим новим силовим установкам мотори можуть працювати в різних режимах. Один варіант – це коли ти використовуєш усю потужність на виходах із поворотів, наприклад, або ж ти можеш використовувати все, що в тебе є, запас цієї енергії на довгі прямій. І тоді те, що у суперника ДРС, це майже не має значення. Це було у боротьбі Льюіса та Ніко. Так або інакше, Ніко тримався молодцем усю гонку, тримав Льюїса позаду. І Льюіс відчував, що зараз у нього немає Тотальної переваги, яка була на деяких гонках в цьому сезоні над Ніко Розбергом. Тобто йому треба працювати, щоб випереджати Ніко Розберга. Навіть на таких трасах, як Канада, де раніше Розберг ніколи не хапав зірок із неба, а Льюїс навпаки, був королем. Канада показала, що цей чемпіонат буде дуже цікавим саме в протистоянні Хеймлтона і Розберга. І це не буде протистояння словесне, як це було в Монако, це буде боротьба прямо на трасі. І Розберг – це пілот, якому пальця в рота не клади. Льюіс це відчув в Канаді. Я думаю, що в Австрії, де багато прямих, це траса по суті мерседесівська, там зони ДРС відіграють важливу роль, але Ніко Росберг, Льюїс Хеймлтон, не знаю, що їх розділить в кваліфікації. В них завжди менше долі секунди, одна десята секунди в боротьбі за пол, і цього разу знову була така ж перевага переможця. Я думаю, що далі прогнозувати ми переможця в гонках не будемо. спортивне відео.